مرحبا، موضوع اليوم بهذا الفيديو هو الطريقة اللي ممكن نستخدمها لحتى نختبر إذا كان في عدد بيقبل القسمة على تسعة أو لا، وقد ما كان هذا العدد كبير. شو منساوي؟ منشوف هذا العدد اللي هو بيكون مؤلف من آحاد وعشرات ومئات وإلى آخره، نجمع خاناته مع بعض. بيطلع معنا رقم أصغر من الرقم الأساسي وكمان مؤلف من خانات آحاد وعشرات وهيك. منرد نجمع الخانات مع بعض ومنرد بيطلع معنا رقم ثالث. ومنضمن كرر هي العمليه لحتى بنهايه يطلع معنا رقم مؤلف من خانه واحده وبنشوف هذا الرقم اذا كان يساوي بالضبط 9 معناتها الرقم الاساسي اللي عم نختبره بيبلقسم على 9 اما اذا هذا الرقم المؤلف من خانه واحده كان يساوي اي رقم ثاني غير 9 معناتها الرقم الاساسي اللي عم نختبره ما بيبلقسم على 9 خلينا نشوف امثله على الموضوع ممكن واحد يكون ماشي بالطريق ونشوف شيء رقم مثلا اول رقم هلا اشفناهم بالصدفه طلع 9698 إذا جمعنا خاناته مع بعض اللي هن 9 و6 و9 و8 بيطلع معنا 32، بنرد بنجمع 3 مع ال 2 اللي هن خانات الرقم الثاني بيطلع معنا 5. 5 رقم مؤلف من خانة وحدة ولا يساوي 9، إذا الرقم الأساسي 9698 لا يقبل القسم على 9. خلينا نشوف كمان كم مثال، الرقم يلي بعده هلا طلع لنا طلع 270. بنجمع خاناته بيطلع معنا 9، ها بما أنه طلع معنا يساوي 9، إذا الرقم الأساسي 270 بيقبل القسم على 9. شوف كمان كم مثال الرقم اللي بعده طلع 2152 بنكرر نفس العمليه نفس الطريقه بيطلع معنا لا يقبل بس هذا السؤال اخر مثال بيطلع معنا رقم 3136 بنفس الطريقه بنختبره بيطلع معنا 9 اذا الرقم الاساسي بيقبل بس معنا 9 هدول هلا كانوا كم مثال عن هاي الطريقه بس ممكن هلا يخطر على بال حدا سؤال انه يا ترى ليش هي الطريقه شغاله؟ ما رح اقول هلا شيء عن هالموضوع رح اترك لكم المجال لتكتبوا تعليقات واسئله تحت الفيديو وممكن نتناقش عن هالموضوع، وليلي صبر وكمل الفيديو للاخير بهدي هي اللوحه الفنيه عن الرقم تسعه. لا تنسوني من تعليقاتكم ونقدكم وشكرا كتير وشوفكم فيديوهات ثانيه، سلام.